Військовий службовець Тереон на позивний дід з автомата Калашникова збив шахет на запорізькому напрямку. Розповідає, близько 22 другої години вийшов з бліндажа та почув характерний звук ворожого безпілотника. Де його піймав, він йшов прямо на мене. Ну, знаю, метрів, може, за 150 десь од мене він вже наближався надо мною. І взяв в ліхтарів, відкрив огонь одиночними. Вже переключатися не було часу, він летить швидко, десь за секунду пролітає 40 метрів. Після того, як він скрився за горизонтом, він перестав так жваво дерчати, з нього посипались іскри, і мотор почав в нього глохнути, потім взагалі затихло. Ну, і секунд через шість пролунав вибух. На той день 26 вони були пустили, 21 збили, атомній – 21, то, мабуть. Боєць каже, в той момент не думав про свою безпеку, лише про ціль, яку треба знищити. За збиття шахеда дід отримав нагороду. Нагороджений металію, Христом е, хоробрих, головнокомандуючим Збройних сил України. За збитий шахід, за те, що він не долетів і за те, що люди наші лишились живі – це наша робота. – Ваші відчуття? – Приємно. Чоловік розповідає, пішов воювати у 57 років. В цивільному житті був електромеханіком. З початку Великої війни з Ясківцем. Нині ж стрілець Запрісської територіальної оборони. 24-го я доробив зміну, приїхав додому, зустрівся зі своїм сусідом і кумом. Посиділи, до речі, куму 65. Ну і 25-го ми вже були о восьмій годині ранку в частині, ну і все. Далі була війна. Дід каже, найскладніше було на початку повномасштабного вторгнення, адже були без світла, води та зв'язку. Втім, самостійно облаштували побут. Там де дислоціювався, організував був баню. Приїхав сюди, купив танець, два болера купив, з'єднав їх і хлопці ходили митцей. Тоді тут було пекло, були такі дні, коли на позиції де яку не маю, не маю права бросить сам. Хлопців нікого немає, ніхто не приходить, не миться, ніхто не дзвонить, зв'язку немає. Світла немає, нічого немає. І спереді горить обрій. Цілу ніч. Це було саме жутко. Коли ти не знаєш. Ну а коли на слідний день хлопці приходять грязні, пошматовані, митися, кажу, що там, 4-5-0. Рідне село Бійця було першим, яке звільнив разом із побратимами. І перше село, яке ми відбили у Орків, була Полтавка, там де я родився. І там я зустрів своїх друзів дитинства. Повиходились, плакали. Військовий каже, боротимуться, аби повернути кордони 1991 року. А після перемоги мріє разом з родиною поїхати до Криму. Перемога. Освободить все, вигнати. І... і це буде закінчення війни. Вернуться додому. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжя.